كان هناك مجرم خطير يقتل الناس وعندما جاءت الشرطة لتمسك هذا المجرم حصل لهم شيء غريب إذا كنتم تريدون معرفة ماذا حصل للمجرم فإضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات وأخيرا جاء الصبح الان لازم أبقى لي مجرم إذا كان أبقى مجرم كيف كيف سأعمل سانتاي إذا ما فائدة هذه الأسلحة إذا لم يكون هناك عميل إجرام يجب أن أبقى مجرم بأي ثمن لازم لازم شكون هذا اجاني اجاني اجاني منو أنت وجسمك أه أه. وين ماشي لابس هذه اللباس مش المستشفى. علاش؟ آه سأن سأنشغل الغات. آه المستشفى؟ شو شو اسمك الحقاني؟ المستشفى. <تصفيق> إيه كل في المستشفى؟ في المستشفى. إذن بيب بيب سرق قادم مش يبكي شو من امي امي امي امي امي السجون، امي امي امي امي امي امي امي يأخذ امي امي يأخذ جزائر و. وحقه العاد انت نامي عادي وانا سوف امشكه بالمجرم سوف انتظر المجرم عندما يأتي اعرف انه قادر و اخير و صلت لي من صلت الانسة صوت المظرم 1 2 3 هربعي دك هربعي دك هربعي دك هربعي دك هربعي دك حسن حسن حسن لا تطلق حسنا انه اطلق ولكن من وين انت جايبك هني أنا جيت منظف لصاحب المنزل منظف لصاحب المنزل, منظف لصاحب المنزل. الآن سوف أنظفكم من الجريمة هبط كل سلاحاتك تحرك كل سلاحاتك كل سلاحاتك كل سلاحاتك كل سلاحاتك كل شي ما عندي الآن كل شيء ما عندي الآن كل شي ما راح اقول اسمي قول شو اسمك والا ما راح اقول اسمي امشي للسجن امشي للسجن لا ما راح امشي للسجن انا امشي للسجن وتقولي مو نظف وتقولي مو نظف وزيت نظف يا تطتي شو هذا تاخذك هنا معي تعال فقدان عوف المواطن عوف المواطن عوف المواطن معيش سأخذ معي سأخذك تك... رهين معي أقتل اقتلك حاول مس ان قتلتني سأقتل المواطن <تصفيق> حسن حسن ما الذي افعله؟ ابصح حسن حسن زورو أقوى هناك الأن عوف المواطن عوف المواطن سأنزل أسلحتي سأنزل أسلحتي ثلاث عوف المواطن عوف المواطن عوف المواطن سأخذ الأنكار هنا معك حسن مالك ياخذو هنا عوف المواطن مش عارف عوف المواطن مش عارف تحرك قدامي قالو شنو أبيك خدم تجيب لي غدا في الصباح 50 مليون دولار. حسن 50 مليون دولار. غدا صباح. حسن. سأقوم بخطة محاضرة مع الجيش والوزير لكي أفعل ماذا لكي أفعل لكي أفعل خطة. سو. سوف اخبره إننا حققنا وفعلنا وهذه الخطه هي التي سأفعلها، افعلها كالتالي سوف الالم ثم في الصباح سوف احضر ليس 50 مليون دولار 4 مليون دولار وساخبره ان يخرج بالخارج لكي ياخذ بقيه المال ثم سوف به متلبسا ابل انا جاء صباح انا ابويلي انا اللي الخط الخط انت اخبركم إياه بالأمس. انا اللي اخط دايموند دايموند دايموند مو جبت لك 50 مليون دولار، جبت لك 4 مليون دولار، وكي تخرج تغرق البقية. بس. أمسكت بك متلبساً. نصبت علي إذا. أوه سللني. ها هيجي معايا. House. Decision, decision. the season. I tell you, the هات كل الدروع التي عندك هات كل الدروع <desconfinanta> يا سجن تفيزع زر بروحك هني ها لقد اخذ حقه هذا هو جزاء كل مجرم